اهلا بيكم زي ما وعدتكم رحنا البحث روحاني طبعا قبط روحانيين طبعا اسم غريب جدا يعني ايه قبط الروحانيين دي انا نفسي يعني اول مره عنها معانا الاستاذ عبد الرحمن يحيى باحث روحاني اهلا وسهلا بحضرتك نبدا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اسالكم من فضلك اللهم اجعلنا من الشياطين اللهم صل الصلاه الكامله وسلم السلام على حبيبك محمد النبي الذي تشفي به الامراض وتبطل به الاسحار وتنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتنقضي به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى دينه امام وجه الكريم وعلى اله وصحبه وسلم عدد ما هو معلوم لك يا الله يا حي ويقيم يا ذو الجلال والاكرام اخوكم عبد الرحمن يحيى من بحث روحاني وحضرتك اتفضلي نازله بحث روحاني دي انا هم رسم معانا مع تمام النقابه آه الروحانيه اساسا يعني نقابه الروحانيين دي في آه واحد من اخواتنا اسمه الشيخ محمود آه العلم, العلم الروحاني دوت هو مش مش قصه العلم الروحاني احنا حبينا نعمل نقابه عشان خاطر في دجالين وفي نصابين بيخشوا تحت البند ان هو بيعالج والكلام ده كله هو نصاب فاحنا حبينا نعمل حاجه قانونيه بحيث ان احنا لما نبقى مثلا بنعالج او بيحصل ان احنا بنروح لحد من علبه او الكلام ده كله محدش يقول لك مثلا انت لا احنا بنختبر في المكان وبيشوفوا احنا معانا ايه مؤهلاتنا ايه في الـ في الـ في القراءه وفي الحفظ والكلام ده كله بيقول عليها بناخد الكرنيه يعني. تبع الدين ولا حاجه كده لا هو مش تبع الدين ولكن ليها مواصفات عشان تخش في النقابه دي نفسها يعني مثلا للانس في النبات العلاج بيكون بالقران بالقران الكريم وحتى في ظهر الكرنيه مكتوب ان ان حامل هذا الكرنيه لا يعالج الا بالقران وهذا ليست بدجال يعني ده بس سوره قانونيه بحيث ان احنا واحنا ماشيين ما يبقاش في حد يعترض يا اه حد يعترضني من الامن حد يعترضني من غير الامن لا يبقى ما حاجه قانونيه ماشيين فيها في حد بيعالج بطريقه غير القران والسنه في, في كتير جدا زي انت إيه في حد بيعالج بالشرك ما طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قالك ما لا باس بالرقيه ما لم تكن شركه في رقيات كتيره غير القران و... الشرك يعني ان هو يستعين ب لا مش حاجات اللي استعانى, اللي استعانى بغير الله شرك تمام. اللي بغير الله شرك تمام. هو الموضوع مش موضوع يستعانى بالله او, أو الامر كده لا الموضوع انك انت بـ بـ بـ ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في القرآن الكريم اي أعوذ بالله من الشياطين الرجيم وننذل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يذيذ المؤلمين الا خسارة تمام فطبعا الموضوع اللي فيه ناس بتوع الترقي بالتمتمة تلاقيه هو بيشتغل تلاقي مش طالع له صوت بيقول كلام غير مفهوم بيشتغل بالطلاسم بيشتغل بأمور ده بيتعرف ازاي بقى يعني مثلا انت كويس انك قلت النقطة دي حد مريض او حس ان هو ملبوس او ممسوس الكلام ده كله راح لحد يعرف ازاي ان هو نصاب او مش نصاب أولًا هو هيعرف إن هو نصاب أو مش نصاب من من طريقة الـ الـ الإلقاء. أولًا المعالج بالقرآن الكريم لا يقول إلا قال الله وقال رسول الله. ونعمل. أما غير كده اللي هو بيوطي صوته ما تفهمش هو بيقول إيه من من بلسانه مم. ده ممكن يكون بيقول كلام شرك أو بيستعين بحاجة مش يعني بيقول حاجة مش مفهومة. مم. فده تعرف إن في تحتيه خطوط يعني كتيرة ما تفهمش إيه اللي بيعمله. فده تشك فيه على طول لأنه القرآن مش محتاج إنك تقرأه سرًا. مم. طب هل لو طلب فلوس؟ لا لو جميلة... فلوس كنت علاج في ينفع فلوس في العلاج بالقرآن وينفع ينفع فلوس كل حاجه ينفع انه يتقاضى منه اجرا وكده ولكن القصه مش في تقاضي الاجر المشكله ان في ناس بتشتغل تحت الرايه دي في نصابين منهم وفي دجالين فاحنا النقابه دي شغلتها ان هي تفرق ما بين النصاب وما بين المعالج الروحاني هو هو حكوميا مسجله تحت وزاره القوى العامه القوى العامه اه طيب خير كل طيب ونت حضرتك بصحة والسلام عليكم في رمضان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره بيقول تصفد الشياطين في رمضان. تمام. انا عايز افهم اصلا يعني ايه تصفد الشياطين؟ تسلسل الشياطين. هو في تصفد وفي تسلسل. تسلسل اه مم. تسلسل الشياطين ولكن الناس فهم مم. غلط يعني الناس تيجي تقول لك هو في رمضان انا باجي اتعب بلاقي نفسي تعبان وبلاقي نفسي برضو أعراض اللي بلاقيها لا بعيدا عن الاعراض. تمام. في مثلا مسلسلات مم. في كذا في كذا في حد ما بيصومش بما يرضي الله بيصوم يعني كده طول النهار بتفرع تلفزيونات ومسلسلات. تمام. انا عايز اعرف كده في شهراتين بتقول له تفرع على المسلسلات تمام ما هو... أنا لسه هكمل حضرتك أوه. ما هي, هي الفرجة بعمل بقى... بقى... احتفاظ إن الفرجة على المسلسلات مش وحش طيب هو بس رب... الحاجة الهاتفة هي كويسه ربنا سبحانه وتعالى لألف التابلزي أوضب لي من الشيطراشم ومن أعرض عن ذكري فإنه له معيشه يا طنبانكا يوم القيامه قيمة العل. حضرتك هو الشياطين معناها في الحديث عن ابن هريرة ان تصفد الشياطين اللي هو المرضه والعفاريت اللي هو الكبار الجن اه الجن اما الشياطين اللي هم العاديين لا موجودين ما بيننا واستنور وحتى القرين موجود و... يعني كده طيب نخش بقى للجهه الثانيه حد معمول له عمل حد منسوس حد ملبوس تيجي في رمضان نفس الكلام كده نفس الكلام ولكن المجهود بيبقى قليل المجهود بتاعه بقى ضعيف ضعيف جدا لان اللي بيدعمه بيدعمه واللي بي بي بي بيموله بالجنود من الشياطين والكلام ده كله مصفد فبتبقى آه. بتبقى الامر بيبقى على المريض بيبقى اخف 100 مره من ال من الريام العاديه طيب آه، ازاي بقى يعني مثلا اعرف ان في حد ده ملبوس او منصور أو, او هو نفسه يعرف نفسه ان هو ملبوس او ممسوس لان في عامل نفسي طبعا وفي عامل مس ولبس يعني مثلا واحد مثلا يقول لك ايه انا بالليل وانا نايم بتكتف وبتخني وبدا كل يوم على كده جينا بحثنا في علم النفس وجدنا ان في حاجه اسمها ايه في النوم يعني بيجيله حاجه اسمها زي مش فاكروا مسمينها اجاحي من النوم ولا ايه ان هو بيجيله حاله نفسيه في ناس ثانيه حدوها ان ده ايه شيطان نوع معين من الشياطين بيجيله يكتم نفسه ازاي نعرف نفرق بين ده وبين ده اولا التعبان اللي هو المريض المنسوس او مسحور او الكلام ده كله ليه اعراض يعني حضرتك بتقول مثلا ان في حاجه اسمها الجاسوم ده شيطان ده شيطان اه م. ده بيجي له برضه في المنام وهو نايم برضه ما بين اليقظه والنوم وبيحصل فيه عمليه تكتيف او ما بين اليقظه والنوم مش ولا وهو نايم هو اي من النوم يعني ما بين اليقظه والنوم يعني تلاقيه وهو بيقوم من النوم يحس بيه مش هو آه. نايم يعني تمام. هو ما بين اليقظه والنوم تمام, تمام؟ يا يعني اما قبل ما ينام يا اما بعد ما بيقوم وهو في وسط ما بيقوم من النوم تمام ده حاجة، تاني حاجة المريض بيبقى عنده عامل، يعني يعني إيه عامل؟ تلاقيه يوميا بيتكرر معاه أحلام غريبة، يعني تبص تلاقيه مثلا كل يوم يحلم نفس الحلم أو أو بما يشبهه، يعني تلاقي مثلا في كلاب بتجري وراه، في تعابين، في في حاجة حد عمال بينزع منه كأنه بينزع نظرا بس الكلاب بتجري وراه، طب لو طلع بيلعب مع الكلاب؟ فهمني <تحين> بقى يعني <تحين> ولا ما... هو الكلب عامة شيطان؟ هو احنا عارفين ان نفس صلى قال لنا في منهم كلاب وقطط وكلاب اه اه اه في منهم يعني ظهور الكلب عامه و... و... في الحلم ده شيطان؟ هم بقول لك حضرتك انت م. بتعرفه مع تكرار مع تكرار يعني, تكرار. يعني انا ممكن يبقى اكون يبقى مثلا بفكر النهارده انا نايم ومشغول مثلا ان في امر عندي شغل الصبح الموضوع ده ثلاث اقسام يبقى حلم يا اما رؤيه يا اما حلم آه. يا اما آه. حديث نفس. آه. حديث النفس ما تكررش كل يوم والرؤيه ما بتتكررش كل يوم اما, أما الحلم من الشيطان ده ممكن عن طريق المشكله اللي عنده يتكرر عليه نفس الحلم او بما يوازي شكل دوت يوميا ان هو بيشوفه. طيب. يعرف ان انما العامل النفسي لا في فرق بين العامل النفسي ان هو عنده احساس مثلا بالامر دوت النهارده كذا لا بكره عنده نوعيه لا ده عامل نفسي مش ممكن مش ممكن برضه العامل النفسي انا اسف من وقته حضرتك برضه معلش طيب. سامحني طيب. لان الاسئله كتير قوي قوي عندنا في الصفحه. طيب. ممكن العامل النفسي دوت ان هو يشوف خيالات الشقه مثلا. مثلا عندنا بنت بعتت لنا على الصفحه انا بشوف خيالات قبل ما يجي لك على طول. طيب. تمام